Огонь! Эй! Будемо їхати на позицію. Одну ми грузимо в центральну трубу, стріляємо, і дві по лажементам. Одна машина поїхала, так само в другу. Машину. Взагалі це міні-град, так скажімо. Навелись, ставиться панорама, ну, просто в прицел, навелися і стріляли. Ось так от ложиться лажемент, ракета. І що на мене? Чуть-чуть. Труби, труби з Великого Града, а все остальне саморобне. Е, ну, Тирош допомагають усі. Автобат, є така організація в Україні, дві машини конкретно під ці цілі. Зібрали у волонтерів гроші. На їхню честь одна машина названа Автобат Віра, на іншу на інша машина названа Автобат Ніка. У нас поступила точечка від е групи розвідки, скупчення вражої піхоти. Відповідно, ми споряджаємо зараз дві машини, там досить потужна ціль, КСП «Ворога». Зараз спорядили і видвігаємось. Рижий Галу, шахід Галу. Ми видвинулись. Ми зараз видвігаємось на вогневу позицію, поки видвігаємось, робимо розрахунок на балістику. По команді буде піднята пташка, вона буде коригувати вогонь нашими очима, так би мовити. І пів-пів. Так, ми вже на позиції, дивіться. Все, хватить, хватить. Дивіться, убирайте ракету туди от туди. Туди, туди, туди. Так, зараз я ставлю панораму, ну скажімо так, це приціл, через яку ми орієнтуємося в просторі, і вона дає нам розуміти, де наша ціль. Так, парні, давайте зараз бульки вигонимо. Гал, який приціл? От дивіться. 417, ми ставимо 400, ось це 400, і ось ставимо 17, 15, 16, 17, і тепер нам треба підняти вгору. Ось зараз вони будуть піднімати установку, і ми повинні славити цю нашу булечку посередині. Давай, Білий, ти в свою сторону. Е, у нас є наша агророзвідка, вона зараз нам передасть координати операції, ми наводимося, першу запускаємо одну, потім коригуємо, підводимося, якщо ми там попали, не попали, там, куди там лівіше, правіше, і потім запускаємо дві, так само і та установка, одна, потім дві. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, братішка, давай. Ти не послідай, напевно, так? Да? Давай-давай-давай, оп, чуть-цьоп-топ-топ. Все, установка готова, ждемо ждем бусоль. Зараз відбувається, що ми накручуємо контактний взрыватель, це осколочно-погасний. Тобто добре для нас і погано для підків, або орків річ. Довжно уїхати ваше дінь, нормально. Так, ставимо першу, першу ставимо. Опускайте низ. Потихеньку низ опускайте. Давай, давай, давай. – Давай, давай, Андрюха, давай. – Тобі час відводити булика. – Та підведемо. Так, стоп, стоп, стоп, стоп, от стоп. отходь. Є контакт. Це для тих, хто питає, для віщо військовим 30 тисяч. Ми ставимо монетку, тому що дивіться, дивіться, ось обираємо, бачите. Там от мілі, мілі, мілі, не достає там міліметри. В контакт сюди, в контактний. Подається напруга, і воно просто його не добиває. А ми ставимо, щоб, скажімо так, перестрахуємося для себе. Ось поставили отак. От. Бачите, як тут, тут. Тут добре. І все. От тепер одходимо. Тут не стойте. Позивний такий кавен у мене, тому що я виступав в кавені. Дитинка моя і жінка зараз знаходиться в місті Героїв Харкові. От, дай Бог, я скоро туди приїду з перемогою все буде добре. Я готов! Провіряй! Зараз ми розтягуємо дріт для запуску наших ракет. Після нашого залпу у нас йде на евакуацію до 5-7 хвилин. Тому що може прилетіти от Ось, дивіться, дріт. Це загальне питання і подається напруга на три ракети. Тут би ще зажав перше. Розрив одної ракети, радіус 200 метрів, розліт уламків. Приблизно ми можемо накрити 1,5-2 е, гектари. Давай, давай. Огой! Стабілізація! Зустрічайте, зустрічайте, чекаю гори розрив! Так, Адрюха, тебе треба упустити установку вниз. Давай, давай. Стоп! Та уже там что-то известно. Сказали, что мы что-то влучили. Приедем, увидим, потом вам видосик якийсь то скинем. Ты видел? Вон, пало слева. Красота.